Em dic Laia jo, i sóc experta en màrqueting i expansió internacional a recambios Marinos. Me llamo Marien López i sóc tècnica del Departamento de Administración y Finanzas en la empresa Vila Design Engineering. Sóc i sóc la directora d'operacions de TRIE Logístics. Doncs em vaig a, a apuntar al Women Corporate perquè tenim molt bona relació amb l'Ajuntament de Viladecans i ells em van, van fer la proposta de, de poder participar I la veritat és que estic encantada. I que podia ser un programa que em podia ajudar tant personal com professionalment i ese fou el motivo per el que me apunté. Jo vaig entrar recentment a l'empresa i buscava una mica de guia Y a passat sembla aquest programa una oportunitat perfecta de rodejar-me també de noies que es estan en una situació semblant a la meva, I la veritat és que el programa m'ha sorprès molt satisfactòriament. Em ha ajudat primero a conèixer-me a mi misma, a respectar-me a mi misma, a saber què quiero hacer i com quiero hacerlo, y sentar les bases de, de la persona que soy a dia de hoy. A nivell personal he estat treballant amb qui sóc i, i com sóc I, i deixar de ser tan professional a ser més lana que jo volia ser. M'ha fet empoderar-me de, doncs, de les meves aptituds, acabar de, de descobrir doncs, el meu potencial, no només t'ajuda a a desenvolu habilidadess personales que tú no sabías que necesitabas sino también estar en contacta con un grupo de donas eh, dins del mateix entorno te ayuda a hacer networking el poder conocer a todas estas mujeres que han participado en el, en el programa de woman corporate a los mentores y al personal del ayuntamiento o sea te a mí por ejemplo me ha dado una realidad que no conocía Y he visto grandes profesionales y que las mujeres realmente tenemos muchísima fuerza y, y, y tenemos muchísimo potencial, pero nos falla una cosa, que es creer en nosotras mismas. Programas como el de Viladacans ayudan pues, a las donas a empoderarse y a agafar fuerza para trancar en estos... Paradigmas i amb aquestes desigualtats que, que encara hi ha actualment al món de l'empresa. Sí que és que a dia de hoy ¿no? pues la mujer ja cobrando major protagonisme dentro de la societat i dentro de l'economia, el món empresarial i otros sectores. però sigue siendo necessari el poder apoyar a aquest persones ¿vale? a, a que sigan creyendo en ellas i a que sigan creciendo. Hi ha gent amb molt gran talent i que no, no s'ha explotat. I, i a través d'aquests cursos el que aconseguim és que puguin, puguin treure aquest talent que tenen. El meu pròxim pas al sortir d'aquí és posar en pràctica tot el que he après. M'ha ajudat a, a donar estructura i a guiar el meu projecte dins de Recamios Marinos i doncs he acabat el programa amb un pla estratègic que, que posarem en pràctica aquest, aquest pròxim 2022. No el posarem en pràctica. De fet, des de el trans, en el transcurs del, del curs ya ja le posa tan práctica. Todo esto, evidentemente, pues se ha visto reflejado en el plan de, de acción que, que vamos a llevar a cabo y sin este trabajo personal realmente no hubiera conseguido el éxito en el área profesional. El motiu per al qual yo recomendaría que fegina el curs de Women Corporate al principal es porque no només beneficia a la persona, sino que beneficia a la Te ajudar a ser conscient y a tenir eines par para poder mejorar esta realidad. La parte personal se va a empoderar muchísimo, igual que me ha pasado a mí, no me he empoderado y ya no para demostrar a alguien, sino para demostrarme a mí misma y creer en mí, para poder así reflejarlo en los proyectos que que lidere dentro de la empresa. Lo aconsejaría 100%. Me llevo una experiencia brutal y que ha removido todos los cimientos y todas las cosas que tenía, desde la parte personal hasta la parte profesional.